نحمد الله عد برق السحايب نحمد الله عد برق السحايب نحمده عن فضله وعن كل غيره فرح قلب الحبايب والقرايب في لفا عبد الله والفرحة كبيرة في لفا عبد الله والفرحة نحمد الله عد برق السحايب نحمد الله عد عن فضله وعن كل فرحت قلوب الحبايب والقرايب يا سميه الجد حلال اللي شايب جيتك تشع تشعب كل دينه يا هلا بك يا هلا يغلى الوهايب والعيون بيوم ميلادك لا قليله يحفظك ربي من شرور ومصايب يجعلك فخر لنا وكل العشيره يحفظك ربي من شرور ومصايب يجعلك فخر مأتي <تصفيق> جدك وجدك المراك معتلي الجزيرة عبد الله اللي ذكره ما هو غايب بالكرم والطيب وفعل الكذيرة لك عبد الله اللي شيخ عز وشيخ له مجد ونسيره ابو محمد رايش رايصايب بن كرم يفرق على غرمه ايه يا ولد حر الله تهنا صعي لا وقف له أنت تسوى عشيله ، في مجيك فرح نزل العطايب ، في مجيك فرح نزل العطايب فرح انت جيتك تندب يا هلا بك يا هلا, هلا وسعد طايب ، يا هلا بك يا هلا والسعد طايب ، والله دي البطايب عد برق نحمد الله عد برق السحايب نحمده عن فضله وعن كل مياه فرح يقلب الحبايب والقرايب فرح يقلب والقرايب حين عبد الله يا بينا ياسمي الجد حلال النشاي جيد الترحة في شعب كل دينا يا هلا هلابك يا هلا اغلى الوهاي والعيون بيوم ميلادك قريب يحفظك ربي من شروره وصايب يجعلك فخر الليل إيه يحفظك ربي من شرور وصايب، يجعلك فخرًا لنا وكل العشية. يا سمي جدك وجدك في المراجف. معتني والصيد دايع في الجزيلة، معتني والصيد دايع في الجزيلة. يا عبد الله اللي تكره ما هو خايب، بالكرم والطيب وفعل الكثيرة. يا عبد الله اللي تكره ما هو خايب، بالكرم والطيب وفعل الكثيرة. يا عبد الله تخرج طبعها القرايب شيخ عز وشيخ له مجد وسيره شيخ عز وشيخ له مجد وسيره وبوق أه محمد رايح راي صايب فالكرم يفرق على غير منطقه يا ولد حر الله تهون الصعاب حنا بنينا شد التمنسيره لا وقف له وقفة تسوى عشيره، في مجية فرح نزل العطايب، في مجية فرح نزل العطايب، فرحةٍ في جيتك يندل تطيله. <تصفيق> يا هلا بك يا هلا والسعد طايب، يا هلا بك يا هلا والسعد طايب، والله ديم الفرح وديم خيره، والله <تصفيق> ديم الفرح وديم الخيره